А я там, тут не, там не побачу, куда я рихтую. А тут ты что будешь бить? Я ще По... не обварив, я з эту сторону. Я рихтую, а потом обварю эту а, а, ты тут прям б'єш, да? Да, я беру достаточно. Так, друзья, всем привет. Сейчас сделаем ревизию наш сарай получается понедельник вторник среда три дня они уже в том новом сарае на щелях и узнаем надо мне брать лопату чи не с тачкой чтобы выгребать оттуда как мне много кто пишет что я буду оттуда выгребать сейчас проверим и также хочу вам по быстренькому по ангару что мы сделали Дивіться. получается ось с Зварили уже 7 стоек по 5,50 и 7 стоек по 4,50, то есть на два ряда. Также следующие куски, которые лежали там, две кучи. Мы с сами посортировали их Ось вот так, вот такими частями наложили. И дядя Саня их все поторцувал и фаски зачищал себе, ну, на предварительно, на соединение сваривать. И вот такие все куски мы поторцували. И сейчас он робить з этих кусков, Зварює их в кучу, получается вот такие трубы по 5,50, каждая труба. Потом мы... Ці дві труби по 5,5 см состикуємо, вже як у нас буде довгий стовп, состикуємо в єдину, буде 11 метрів. Тобто нам треба дві штуки на одну ферму по 11 метрів. Верхній пояс, нижній пояс, ну а потім уже перемички, то вже таке. І оце ми зараз на такому етапі, дядь Саня зварює всі труби в кучу. Ну а тоді вже почнемо готувати ферми. Дядь Саня, випросів нема, до дядь Саня робить, Хорошо, качественно. Короче, так. Сейчас дядя Саня Фаркоп себе Ты уже не сварил Фаркоп, Сань? Да, может кто-то что подскажет, Дядя Саня себе начал Фаркоп, огородый. На копейку. Хочу у меня вывести навоз по коробы весь, бо бесплатно. Мой отой прошлогодний. перегнуй на огород. И. и Піска взяти. Ну, тобто прицепик хочеться. Ось дивіться, який він собі фаркоп забабахав. Ось так, все просто, не то що. Це прикручується, це прикручується, це теж. І такий буде в нього фаркоп. Вон дядь Саніна машина і туди він хоче підцепити. Ну, щоб заодно дробив тут, а вечором їде на воза, накидав прицеп, повіз додому на огород. Ну, тобто, все правильно робить. Попутний груз, так. Да. Він каже, я не люблю порожняком двигатися. Так, друзі, ну пішли тепер по... покажу, що в сараї. І також ще хто не знає, як я хочу сам по собі ангар робити. І... підійди, покажи картинку. Бо багато хто спрашує, потім нові заходять і... Ось отак, ось виходить цей ангар 11 метрів ширина, нижня сторона 4,50, центральна 5,50, ферма 50 см. Це виходить ангар, це цей вагон, з виступом сюди метра 4, тобто козирьок. Також пишуть, що хтось з Росії написав мені, заваляй цей вагон, а строй нормальний. Цей вагон у мене з золота. Вот, у меня тут все корма, все полностью, крупорушка, он теплый, хороший, и вообще претензий до этого вагона вообще нет. Мне его валять не надо, я просто ангар у меня буду надену, а это все будет под навесом. А тут вот начнется ангар, вот, вот сюда он будет, вот, как раз вот сюда, вот, вот это получается здоровый козырьок будет, вот тут, а тут аж стенка зашивается, это уже дядя Саня стоит в ангаре на воротах. Ну то уже дойдем, то уже следующий ролик я покажу. Будем бурить сваї заливати. заливать. Пошли сюда, бо писали, корита малі, им не хватает, они будут голодные. Единственное, что Сергей Стрелецкий написал, что приточка, у меня маленькая труба, не хватает Да, у них Тепло, навіть, як я сказав, дуже жарко. Але духоти і пара конденсата нема, в них сухе все, вікна не потіють, ніде нічого. І я вчора відкрив, думаю, поки морозів немає, хай так буде, щоб більше їм якби, свіжого віздуха. От заходьте дивіться, хто спить, хто їсть, хто просто відпочиває. Три їдять, і тут три їдять, і там три, і тут три. О, давай я туди зайду. Писали на вході, не зайдеш, все буде у навозі. Ні, нема такого. Тут вікна не потіють. От я після першої ночі зайшов, вікно не потіє. Не це не потіло, не те. Заліз наверх. Зняв задвижку свою, вон я її там положив на витяжку. Думаю, треба повністю відкривати, зараз морозів нема. Все, е, немає іспарення, немає конденсата, ніде нічого немає. Тут світа теж немає. Також за три дні ми набрали води. Випили вони ось по цю відмітку, ну, чуть вийшов цього бортика. Тобто одну треть води випили. Тут бак 300 літрів, от 100 літрів вже вони випили. Це за три дня. Сьогодні ми добрали трошки. Насипаємо зразу кілограм 50, може, навіть більше, і все. І заходимо на другий день, дивимося, де там мало, то досипаємо. Ось, хто хоче спити, хто хоче. За три дня, я просто знаю, скільки за три дня має бути, Навоза – це більше трьох тачок повних горових за три дня. Де вони ці три горових тачки? Ось вони недавно тільки хтось скакнув. Воно ж потім ось так ось, отак. так, і все, Вон, дивіться якраз, бачите, нема какашки. І так само ось, отут, ось воно розку, ось дивіться, упала какашка. Нема какашки. Понял, як как воно работает? Вони ходять, лягають і ногами самі його заточують туди, або просто лежат. Як у них, я так по наблюдениям моїм. У них де корм, тут сухое, вони тут чисто їдять, більше нічого. Тут вони не гадять. Тут а вони в основному тут понад надстенькою, и там сплять. А гадя щось і ті, і ці, ось сюди, у центр, отута. тут. Ось зараз, прийшов порожнятися оцей кабанчик. І все. І, получається, я що, дивлюсь, що немає конденсату. Взагалі немає. Тобто, хороший. А, і що я зразу дивлюся, мухи почали сюди летіти. І я в перший день порозвішував, на другий день порозвішував липучки. І мух немає. Вони які там залітають на липучки. Я навіть москітну сітку наверх не ціпляв. Думаю, хай так. Сарай теплий, потолок теплий, ну там же ж вати, скільки ми, 100 мм вати набили. І... Криша утеплена, все зашито. Фронтон, де було холодним, пів кирпича зашили з сотним пінопластом. Тобто і виходить так. Проводу розказав. По бойням, бойні в них були. У, на другий день ці трошки побилися, хтось тут виясняв своє, свої права. І тут, а теж вчора хтось ето, тут були бойні, ну, вони, я зрозумів, так розібралися і вже тут у них свій главарь, а тут а свій главарь. Ну отак, по корму, по корму. Потір немає, корита мене устравлюють. Писали, що корита їм здорові, треба уменшати. Це здоровий час. Зараз буквально пройде місяць, і корита їм буде те, що треба. я ж не буду на кожну неділю їм робити корита. Тому, ну, це видать людина, яка не держа і трошки в цих вопросах не зовсім розбирається. Ну, а так ось, всі ситі, хто проголодався, пішов один поїв. Вони на корита не накидаються. Вон, два проголода ось їдять, тут три проголода, ось четвертий проголодався, зараз піде їсти, бачите? Вон, а так в основному лежать, віддихають. І ще який мінус? Мінус. Погризли о той угол, що я заліпляв. перший день погризли і все, і, ну, більше не гризуть, не наблюдають. Ой, якою. Такий... Жевжики, жевжики. А так, сухо, прикр... іногда за... ми з вікою забуваємо, іногда, що ми тут свиней держимо. Я вчора ходив, як сам не свій. Ну, Хочеться дещо, як сюди вбрати, позашкрибати, а виходиш робити тут нічого. Аж так трохи, якщо чесно, непривично. Оце тільки третій день починаю привикати. Там, пошли води, пішли, ну і заліз, я провірив, там, ну я ж кажу, там 1 третій, може, не було. Корм был, давай насыпем, давай, гепнули им 50 кг, ну так, и все, получается, труда немає вообще физического, труд будет это выкачать, выкачать, коли это воно наберется 12 кубов, я даже не знаю, коли они наберутся 12 кубов, я бачу, что у меня еще там и воды нема особо на этом. І не дуже вони п'ють, щоб так дуже пити воду. Ну, тобто п'є, хто хоче. О, дві поїлочки, пожалуйста, пите. І що я замітив, у мене б, допустимо, якщо б в обичному сараї це було, ну от бетонний пол залитий, все по все, запустив я. У мене б на третій день всі неза стін сантиметр 30 були б вже б чорні. Це я знаю точно. Ось дивіться, троє суток, три дні, все чисте, тому що вони чисті. Воно все що падало, ось прям упав біля кормушки і там під ним навоз. Отож він сам з собою і його туди затовкає. Да? Ось всі, щоб понаїдались, ковбаски лежать. И за приток воздуха я сказал, что мало, да, мало. Но у меня благо, у меня вікно, их две половины, и они у меня открываются. Я их-то снял, но вообще на зиму, если мало будет, я просто внутреннюю часть чуть-чуть приоткрию. А наружную тоже чуть-чуть. Ну, что-то придумаю там. Тут вікон хватает. Свет сюда я бачу, что вообще не надо. Я свет им на ночь не включаю, тем более сейчас война, мы свет не включаем на ночь. Ну, я имею в виду сараю. А так, ну ось, дивіться, ось. по навозу я показав, як воно працює. Ось вони ходять сюди, вроді образовується кучка, Ну я вечором зайду, а цієї вже кучки не буде. Я не знаю, де вона дінеться, чи туди вони її затолкають, чи сюди. Ну от, наприклад, раз, і все, і немає. О, лежать, Ковбаски. а це завернутим вухом, найспокійніший з усіх, вухо завернуте в нього, так? Ух, ти ж мій пільвей! Ну, ото так, пишуть, що Стас дуже довольний, чесно кажучи, ну, навіть привисило мої очікування, я так не думав, що буде наскільки так. А це взагалі добре. І навіть ось тут сходило під стінкою. У мене під стінкою немає залівки, що їм провалюється ніде. У мене одразу йдуть під стінкою щіля. І вони ж походять ось і ось так затовчують. Та й все. Я сам заходжу сюди і ноги отак так прочистю. І я думав... Перегородку, чесно кажучи, можна вже знімати. Вони там особи вже між собою, ну хай ще побуде неділя, може дві, я потім зніму. Навіть в них буде там по 100 плюс кілограм, ну 120-130 кілограм, їм міста хватить. Я вже е, побачив, що якщо е, убрати перегородку, їх в кучку збити, дуже мало міста вони займуть. Тобто, поки хватить. Штук на 20 тут приблизно мало вистачити. Ось нові проголодалися підійшли. А ось оцей з вухом завернутим підійшов. Не дають тобі, так? Да? Вушка. Поїди. Ой, тип. Ну, ти. Ну куди ти заліз? Корму. Ось так. Ось корм у них все тут а нічого не висипається, все отлично. То есть, ну, а так з мінусом, ну, що сказати, як нема. Саме більше, що якби, как бы, якщо бы б тут був рівний потолок, ну ось, як він мав би бути, ось, ну, 2 метра. Тут би була духота. Духота, душегубка, парівка і був би на потолку конденсат. Його немає, тому що витяжка дуже, е, вона у нас 43 на 43 і 2 метри висоти. Витяжка дуже добре витягує, як звичайний хороший димар. Вон, після є, все, немає нічого, все ушло. І за витяжки, в основному тут зіграла атмосфера тепла, суха, це тільки оця витяжка. Не повинилися в своє время, зробили зробили потолок, мені Віка каже, та потолок дуже високий. Він високий, так тут нема дуже губки, воно вся оця, е... А, і спрашивали за вонь. Вся це запах, чи що, воно наверх кучкується і витягує витяжка. Запаха тут вообще нема. Больший запах в обычном сарае, чем тут. Вообще запаха нема. Я так понимаю, что оно из-за того, что постоянно у же без остановки его вытягивает своим потоком и все. Ну вот так. Если корм у них постоянно, бойни за еду нема. Он, там сейчас два есть. Ось третий решил поесть. Ну, то есть, так, они по очереди ходят, кто там это, и так не очень голодные, вон, лежат пельмени, вот, улегся сюда, и сюда. Ну, от, три дня все, все меня устраивало, все хорошо. Пока я вчера занимался, текайте, вчера занимался дубовыми дровами, там, э, пилку настраивал. Почав потихоньку пиляти. І все, оце я закрив. Завтра ввечером сюди зайду. Ну де завтра аж к, к вечору. Корма в них багато, всього багато. І так. Поки я там чоро займався, Віка вже тут порядку навела. В сараї, де ми забирали цих поросят. Дивіться. Все. Ало! Все. У нас керхера нема, вона вручну все розмочила з колодів за шланг, вділа, розмочила оцією щіточкою ну, максимум змогла, потерла і знову позмивала і все, воду я позливав, зараз ми що тут, а мух протравимо ще, бо мухи сюди залітати, мух протравимо, закриємо, вікно я вже поставив И так же вона пробіглась, побілила побелила сегодня. Вот это с утра сегодня побелка была. Ще даже не висохло. И теперь мы в этой сарай ждем следующей партии, как будут опоросы, дай бог. И следующую партию сюда тоже разделим. И так же само через эту клетку туда. Вот так и сделаем. Очень удобно, как сарай. Для тьома забрала свиноматка, їх не чує, більш-менш відходить. І вони тут підросли, я проконтролював, немає в них не поносів, нічого. Все, убіждаємося, що все нормально. Вони укріпнуть за місяць. І двохмісячних, пожалуйста. Тягати не треба, на горбу переганять. Та й все. То просто я тоді відео знімав, мені хотілося, щоб вони швидко пішли. А якщо відкрити і оставити їх на час, вони самі туди попереходять теж просята, на них інтерес. І також промивала всі ці трубки, все, все, що було так сказать, замазане, все повимивало. І потом перед запуском протаплю боржуйку, нагріваю, прогріваю здание, запускаю маленьких і пошко опять новий цикл. Є таке чувство внутрішньо, що наче, я їх не держу, ці два свини, як наче таке тільки корм висипав і все, і що робить. Удобно дуже. Ну, поки мене все устрає, як там буде далі, хто, я знав. Подивимося, як буде через місяць, через два, через три, може і прийдеться. Що? Ну, я буду все показувати, поки так, поки приточки було мало, приточки я додав, вікно відкрив, ну, якщо будуть морози, вікно. Чуть-чуть закрию, чуть-чуть приоткриють. Тобто буде видно. А так дуже добре. Саня, а ти стукати треба, так? Да? так. Ну, да. Та стукай, чого ти? Ну а по, по, ангару, по ангару в процесі йдемо. Йдемо, тому що ну, я вже в ролики покажу про ангар. Уже буде Видно, що як я зараз розмічаю стакани, почну потім бурити і вам все покажу. Оце отак проходжу утром, той сарай пройшов, там вже ж нічого робити, немає нікого, аж непривично. привично. двері утеплити, бо вони пообривали. Ці двері теж треба поутепляти, бо вони теж не утеплені. Їх утеплю на зиму і все. О. Ніхто їх не тривожи, вони самі по собі ганяти не треба. Да. Вот так, да, вони так лучше краще ростимуть, ніхто не, не гоняє, вони сплять, віддихають, їдять, вода не закінчується. Все одно в мене там в каністрах, то вода закінчиться, то ще щось. А так? а так у них все вдосталь. Нічого, ось вас вас проглистогонем іще. Так, да, тепло-тепло. Прямо таке тепло, сухе. От сюди йде таке аж Ташкент. Вообще. На вулиці холодно, так. Да. Тут прям теплота така йде. І сухе тепло. Не то, що сире. Я ж знаю, як я в сараї. Допустимо, в тому сараї в мене там влажне тепло було. А тут сухе. Ну це витяжка. Витяжка рішає все. Мені не треба вентилятори. І сюди ставити, щоб витягували, не треба вентилятор на приточку, тобто тільки все самоход і світа тут, я думаю, і світа тут не буде, я її не буду сюди проводити. Ну коротше, отак. Ну а тут не знаєш, за що і хватається. І там глянеш, дрова треба пиляти, і стакани бурити, заливати, які. і дітані трошки допомогти. Короче, а так потихоньку-потихоньку крутимся. Всем спасибо за внимание. Всем пока.